культурної асоціації «Острів», якого немає, Франко Джуліано. Українці живучі і живучі завдяки солідарності і допомоги е, Європи і цілого світу. І ця допомога сьогодні в духовний спосіб знову засвідчується нам через епископа Старанто, е, очевидно, скульптора і художника, який виготовив Архістратига як той, який обороняє світ, Україну, Київ від бомб, від заглади агресора. Створив барельєф-пластик Косімо Джуліано. На ньому архангел Михаїл мечем розчавлює голову змія – символ зла і війни. Архангел вказує, що мир повинен бути справедливим, таким, що захищає права людей. По ліву руку зображені жінки – символ продовження життя. Правий бік барельєфу відображає чистилище й душі, що за допомогою архангела звільняються. За це ми прийшли, di vicinanza perché partecipiamo alla sofferenza al dolore di tutti voi in particolare e questo è un simbolo di pace e un simbolo di speranza un simbolo che la vita possa trionfare sulla morte come nostro Signore ha fatto con la resurrezione e che al più presto si possa realizzare una pace giusta vedete che San Michele Arcangelo ha la bilancia la bilancia è il segno della giustizia La pace deve una pace nel della vita dei Під час передачі та освячення Барельєфу був присутній надзвичайний і повноважний посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо. За його словами, сьогодні Італія прихистила 170 тисяч мігрантів з України. Тралатор отже, розсапити сіста nel difficile compito della ricostruzione della sua economia. E vorrei terminare anche sottolineando che è particolarmente apprezzato un dono eh, di un basso rilievo, un bel, un bel basso rilievo, poiché eh, lo sappiamo tutti, la bellezza eh, eleva, eh, porta la spiritualità, unisce, non divide.